Hvis du har mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen.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 Når du er interessert i produktet, du finner alle linker i beskrivelsen. og abonner. protosopo. Hvis du likte videoen, i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i